Кілька тижнів тому стало відомо, що Заубер запросив двох пілотів – Маркуса Еріксона і Філіппа Насра. Так все виглядає, ніби команда робить останній такий подих, тому що Маркус Еріксон – це надзвичайно слабкий пілот, який в цьому сезоні програв абсолютно всім своїм конкурентам по кейтері. У нього було таких п'ять. Філіпп Насар виглядає більш тилановитим, але все одно тут все зробили гроші, величезні гроші, які прийшли до uh, заобара. Це надзвичайно велика проблема команди, тому що вони абсолютно їм начхати на те, хто буде виступати за них в майбутньому сезоні, аби були гроші на існування. Такого не було при Петері Заубері. Так, в нього були рандодрайвери, які платили за виступ, але можна пригадати, як Петр Заубер запрошував Вільньова у 2005 році. Ну, ще два роки тому в Заубері було два подіуми комуйка Баяша і Серхіо Перес. Їх заробили, і це принесло команді величезний результат. З ними підписали контракт футбольний клуб Челсі відразу прийшли більш-менш якісь фінансові вливання, якісь спонсори. Без таких пілотів, без такого рівня пілотів, на цей результат просто нереально очікувати. І також хотів відмітити щодо заобера, що вони дуже негарно вчинили по відношенню до своїх тест-пілотів. Гідув, Андергарда і Сергій Сіроткін витратили купу грошей на цю команду, а взаміну отримали лише кілька практик, практик по п'ятницям, які вони покатались за кермом боліду, типу, і все, ці гроші більше нікому не потрібні. Гідо Вандергарди та Сергій Сироткін — ті самі грошові мішки, як і Еріксон та Насор, але просто ну, в них трошки більше досвіду за кермом боліду, і, можливо, десь та одна десята секунди могла би відігратися, а оскільки формула 1 кожна десята важлива, вони повинні були за неї хапатись. Але 20 мільйонів Еріксона проти 12-ти Вандергарди просто не можуть разом співстоятися видеоскоп спортивне видео